Kaixo, nereiset nahi ezker da. Eh, Bilbotarra naiz ta, bueno, kontatuko hixo pizket zen izan da nire bidea, ba unibertsitatea sinuenetik, eh, orain arte lan egiten du e, duela lau urte azentzan eh unibertsitatea, eh, ingeneritza informatikoa Sanma mezenanen Bilbon ta, bueno, lehenengo bi urteak izan barra dago, e, Berdinak diana edo zein unibertsitatean, ingeneritza informatikokko unibertsitatean inia bai e, Bilbao e, Donostin ta Gasteizen eh urrengo urteak edo urte eta herdia ba Donostira jo e, bertan dagoen eh espezialidadea ingeneritza o kontuagaio ingeneritza ba gustokoa nuelako eh mina ba, e, bertan jo nintzan e, urte eta herdi zeh, azkenengo erdi urte hori, ba, praktikak eta TFGA gradua maillorako lan nahi linduen. E, hau esek, ba, e, hamen Bilbon egin nituen, Iberdrola enpresan. E, ez nituen aurkitu, ba, ehatzeuk e, duen ba, web horrian, e, praktikak edo TFGA ezkuratzeko web horrian, bexiketan ere kabuz bilatu nituen, e, kurrikuluma bidaliz, eta bueno, oso pozik naho e, aukera horretik ah bueno, eh beraiekin egin duen ba baitfga ta praktikak ta bueno, eh bain el ba deditu ninduten e, beraiekin lan egiteko. Egia da beste departamentu baten e, lan egiten doala. dela. Eh orain eh orain banau ba au, autoelektriko ba departamentuan, smart mobility. Eh ba Berton nere e, zeregina zera da? Ba eh ap, e, duen e, aplikazioa, bai, e, e, programatzen e, duen aplikazioa programatzen e, dutenei ba bizket eh giratzea ta baita mere e, zeregin nagusia interoperatzailea da. Hau da ba, lortzea eh Iberdrolak behar dituen kargadoreak eh soilik e, Espainean baizik eta baita beste errialde batzuetan bai Alemanian, Italian, Frantzean eta bueno, beste edo zein errialdetan. Ba, bueno, eh amaitzeko eh izango dizueke, praktikak egitea, enpresa baten, enpresa potente baten albadazu, ta eh ez ba, egia da, ba, klaseak e, eta horrelakoak, ba, beharrezkoak dieela, baina Eh, asco, asco, asco y costando la eh, práctica que de eh, Empresa Aten. Da, bueno, sobre todo en gustio ahí. Da... Hola, soy Fernando Lozano. Yo estudié en la Facultad de Informática en la UPV. Eh, empecé mis estudios en 2008 haciendo Ingeniería Técnica de Informática y Sistemas, una carrera que había antes, de tres años y posteriormente, tras sacarme la carrera de tres años, hice con dos años más la ingeniería eh, superior, ingeniería informática superior. Desde esto desde entonces, desde que se me saqué la carrera, he estado trabajando. Al final eh, hice prácticas eh, gracias a una colaboración entre la UPV y, las, y la, las empresas, hice una práctica en la empresa y sigo trabajando en esa empresa. Después de siete años eh, sigo, sigo trabajando en esa empresa, incluso todavía trabajando, para una empresa llamada Arima, que, que está en miramón Y bueno, eh, el sector... Eh, yo siempre recomiendo esta carrera a todo el mundo, ya que para mí el que simplemente el hecho de hacer la carrera te cambia la forma de pensar, ¿no? Como Te, te haces preguntas de cómo funcionan las cosas, como eh, desde que tu das un botón a una lavadora por qué esa lavadora se está, eh, enciende y, y los circuitos eléctricos que, que están dentro funciona y por qué tienen una programación, es decir, a mí es una carrera que me apasionó estudiarla, no es fácil pero a mí me, me encantó y me ha permitido eh, a nivel laboral desde el minuto 1 de que acaba la carrera eh, estar trabajando incluso tengo amigos de la, de, de la promoción que todos estamos trabajando no hay ninguno que esté desempleado para que para que veáis que, que sí que hay muchas oportunidades y dentro del ámbito de la informática pues está estudiando cosas de, o trabajando sobre cosas de como robótica o desarrollo web etcétera eh, y bueno yo a todo el mundo recomiendo esta carrera y espero que este vídeo os sirva de, de ánimo para que os metáis en ese pasito de de la Universidad, y que sea en la Facultad de Informática, que seguro que está tan súper bien. Un saludo. Mi nero Albert Dinaiz, Ingeniería Informática Dinaiz. 2 milas de octubre, y ahora en Egipto de Galia, el Centro Tecnológico Batea. Puska Eterkena. En Egipto de robótica, en Egipto Artificio de Amatoz Ceder, así que desde la animación, pero en Egipto de Gauta Gauta Aber, ba, ni Mikel Arteche naiz eta bueno, gain e, Facebooken itelana, e, ikertzailea bezala adimen artifizialan inguruan eta konkretuki euskaltza prozesamentuaren ere nere, nere ikerketa gain nagusia eta horren aurretik e, Donostiako Informatika Fakultatean imitun nire ikasketak, Indabizi informatiko e, graduata gero baita master eta e, doktoregoare eta bueno, base esan, ba ze izan, ba ez da pentsatzet hau ikusteni bat arte izango la Ba, informatika e, ikastea pentsatzen aizatelako, edo bintzatea aukera bezela daukasuelako, e, nire horti pasan itzan, ez, egoen dela mar bat urte edo. Egi esan informatika esan gehien tiratzezien, baina beneukan e, ba, erabat garbire, batez ere bat ez dakitakazu orduan etzalako e, ba, prestigio gehien edo zeukan e, karrera, ez, eta horrein nolabiteko keska puntu bat esortzezien, ba, etorkusumean zela neotopatu alko nu. Eta, bueno, atzea behira, ba, Ba, egia esan, e, e, sekolaren unha horbenztuko ez, haiatun e, esan e, tokira haiatzea, e, e, ba, suerte, suerte handia izan dut, eta, eta, ba, hori, e, artean, e, ba, fakultaeko ikasle nintzala e, diegon aldi inituen e, Googleen, en beste bat e, Facebooken eta azken bat e, din bainan, eta doktoragoa bukatzean, asinez ba, hemen e, Facebooken e, lanean ikertzaile bezala, Ege en, esan, ba, askatasun oso haukat hemen ba, ikertza lebesi lan ere ikerketa ajenda erabaki eta, eta aurrea eramateko, eta oso guztua. E, eta atzea behira, ba, ba, uste, asmatu nula, hartu nune erabakiakin oso oso guztua ebilinitzan e, fakultatean, E, eta etxo, guen nikan ere ba, mantentzeet harreman bat fakultaeko jendeakin, eta tes ere ba, nire ikerketa e, taldea izan zanak, ba, isa taldeakin. Guen ba, nikan ba, tesi bat nahi zuzentzen bertan, eta e, eta hola. Eta hori, ba, e, hau balin bada es, gustatzen zaizuena, e, ba, nik animatuko animatzen zaituet. Eta ba, esan dagoa, ba, ba, suerte. Kaixo, Maria Berra Saluz e, Ingenieritza Informatikoko 2000 amairuko promosiokoa eta horrein amena hor zubin lanbideziketan irakasle modun lanean eta moten dut, Zareko Informatika Sistemen Administrazioan Zareak ikasgaia eta web aplikazioan esartzena eta baita mendak haugun ziberse e, gutasuna buruzko ikasgai bau. Venga, animatu, haur! Bueno, ba, ni Raul naiz, mi dut, Jesus Uh, nik e, e, Informatika Fakultatean e, 2005-garren urtean bukatu nuen ingenieritza teknikua, eta gero 2008-an e, ingenieritza informatikoa. 2012-2006-an bukatu nuen, amargarren promozioa ustete izan zela, eta gara jartan ziren licintzea informatika kulak eta helorakoren bat, uste zela eta nik bueno, ba, lan munduan e, pasa ondoren, eta ere e, informatika fakultatean, e, ikerketa lanean e, aritu ostean, ba, orain, ba, bueno, ba, e, aritzen naiz, e, bueno, ba, zibersegurtasun industrialean, e, lanbideziketan, zubiri e, man teo ikastetxean, ba, klaseak ematen. ere bai, hemen irakaskuntzan, e, karreak bukatu, zintzetura bukatu eta nik oso barri nauken Irakazuntzara dedikatu nahi nuela. Orduan, lanbilezeketan zatu nintzen, eta eske eztik hemen. Ni raul gehien bat hailea industrialekin, eta ni hain nahiz gehien bat datu base, eta programazio mundu horretan. Eta hori ere pixkat honekin eh, lotuta dago, oh. hemen nekateratzen dien datuak eta bar, ba, bueno, datu tara, eta tara, ikusi atakeak nola egiten diren, eta hori. Bueno, Kaixo, e, hain gizegoen aganaiz. E, oitamar urte ditut eta 2008an bukatu nuen e, informatikako gradua. Hora, e, Iguenbitek enpresan ari nahiz lanean eta enpresanetan egiten dudan lana da, da webguneak eta datu implementatzea eta IoT gaioak e, sortzea teknologia berriz jaratea Hola, soy Carlos Gomen. Yo acabé la carrera en 2009 y acabé el doctorado en 2015 en la Facultad de Informática. Eh, dentro del grupo de, de la facultad de, hicimos un proyecto muy interesante que era eh, hacer, desarrollar GPS para el seguimiento de aves como barriotas y de ahí eh, surgió la idea de sacar un spin-off que es WinBiTech, de la que soy eh, uno de los fundadores y, y ahora actualmente trabajo en esta empresa.